Батьки дітей, які навчаються в гвардійській гімназії, збираються перед сесією сільської ради, аби привернути увагу до звільнення директорки закладу, розповідає голова батьківського комітету Андрій Козюлок. Це був, звісно, тиск, тому що просто так зранку написати заяву, а до вечора здати повноваження. Це було з тиску голови, але в нього ще є права рука яка більше питань за нього вирішує. Житель Гвардійського Олександр Шелест позитивно характеризує роботу директорки на посаді. Дуже швидко все це зробили, не пояснивши причини, людина пропрацювала, що могла робила, трудилася чесно, сумлінно, діти дуже задоволені. Якщо дорослі можуть злукавити, то діти, якщо їм сподобалася якась вчителька, то вони і говорять те, що є. Батьки заходять до сесійної зали сільської ради, запитуючи сільського голову, чому звільнили директорку. Настільки швидко це все робиться, не закінчивши контракту? змусили написати цей заяву? За згодою сторін вона розвивала контракт за перевезення довецької до школи. Час сесії сільської ради одноголосно депутати також підтримують звільнення заступниці голови громади Ольги Багінської. Чиновниця погоджується з думкою батьків про тиск на директорку. Я працюю на посаді з 1 грудня. Я протягом року, от цього періоду, на якому я працюю, я ніяк не могла зрозуміти, чому саме до Галини Андріївни постійно було якесь привзяте ставлення. В березні місяці було проведено службове розслідування за моєю спиною. Я, як профільний заступник, про це не знала. І коли показали мені цей лист, я я була здивована, зателефонувала відділу освіти керівника і говорю, Олександр Іванович, чому сьогодні проходить службове розслідування, а я профільний заступник, нічого не знаю. Для чого ви сьогодні це робите? У відповідь я почула, бо на мене здійснюють тиск. Заступник, ми намагались зв'язатися з директоркою Галиною Никефоровою телефоном, коментувати своє звільнення на камеру або ж у телефонній розмові вона відмовилась. Сільський голова Іван Возборський каже, тиск на директорку не здійснював. Вона в понеділок прийшла, виявила бажання за згодою сторін написати заяву про те, що вона розриває контракт на директора школи гвардійського НВК і попросила, щоб її перевели в Жучковецьку школу. Вона не мотивувала, вона просто прийшла і сказала, я пишу заяву за згодою історію. Іван Возборський додає, службове розслідування в закладі ніхто не проводив. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.